Артпростір Понтон. В кількох десятках метрів від нього в річку Інгул невідома рідина з струби. Струмінь з неї не припиняється. Працювати вона має тільки під час або після дощу. Така ж ситуація на другій набережній. Тут дві труби і кожна з них завширшки в метр. В Миколаєві таких місць має бути 12. «Необхідно провести... ...дослідницьку роботу щодо скиду забруднюючих речовин, пронормувати їх, зробити локальні... ...очинність створуди на, ну, спочатку на найбільш потужних скидах і від, відсекти від злобової... ...каналізації всі господарсько-побутові стоки. Наприкінці 2020 року члени громадської організації в рамках проєкту «Ріка і ми»... ...здали в лабораторію пробу води з чотирьох труб на території міста. Проблеми дві – це, по-перше, несанкціоновані врізки, які фактично деструктивно впливають на екологію рік, та, власне кажучи, відсутність очисних споруд на самих стоках, а також відсутність юридичної бази, яка фактично би кваліфікувала ці стоки як забрудники не де-факто, а де-юре. Зливові мережі перебувають на балансі комунального підприємства «Лу Автодоріг». Головний інженер Павло Лаврентів розповів, що робота з пошуку несанкціонованих різок, їх тампонування та очищення ливнеприймачів проводиться регулярно. «Наші бригади працюють над очисткою дощових колодязів прийомних. І одночасно йде ревізія, перевіряємо на предмет врізок не санкціонованих в нашій мережі. Здебільшого це в приватному секторі, бо в великих колекторах міської магістралі врізок не може бути, бо там великі будівлі, там врізок немає. Врізки — це приватний сектор, ми цим займаємося постійно». В міській раді про проблему зі злововою каналізацією знають, про першочергові дії в цьому питанні говорять так. Основні напрямки на найближчий рік для того, щоб знати, що робити далі, потрібно розуміти, з чим ми маємо справу. Тому це інвентаризація, обстеження і максимальна ліквідація незаконних візок. Говорити про чесні споруди для дощових вод в ідеалі, що ми хочемо, ну, насправді це поки що дуже, дуже далека перспектива, якщо бути звертим. Це дуже дорого і технічно це дуже, дуже складно. Олександр Гордієнко, Євген Сержук, новини на Суспільному, Миколаїв.